Tere tulemast kuulema keelehäälingu kuuendate osa. On ilm selge, et ilma nimedeta oleks elu üsna keeruline. Kujutage ette, et me peaksime kellegi poole pöörduma, kui sel inimesel ei oleks nime. Või rääkima kuhugi minemisest, kui sel kohal ei oleks nime. Tänases saates räägimegi nimedest. Saate esimeses pooles räägime inimeste nimedest, milliseid nimesid üldse tohi panna, kui sagel inimesed nimesid muudavad ja kuidas Eestis on tekinud perekonna nimed. Saate teises pooles räägime kohanimedest, kuidas haldusreform koha muutis ja kuidas hääldada erinevaid Ukraina nimesid. Head kuulamist! Mul on nüüd hea meel tervitada meie esimesi saatekülalisi, kellega me hakkame nimedest rääkima. Ja küll on tulnud Enel Pungas, siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna juhataja ja Fred Puss, leksikograaf, nooremteadur ja Eesti isikulookeskuse keskuse juhataja. Enel, alustame võib-olla sellest, et millega üldse siseministeeriumis rahvastiku toimkonna osakonna inimesed tegelevad? Rahastiku toimingute osakond teeb erinevaid asju, üks on näiteks rahastristi pidamine, siis meie ülesanne on teada ja korraldada, kuidas Eestis perekonna sündmusi registreeritakse, elukohti registreeritakse, isikoodi antakse ja üks, no näiteks tegeleme ka valimiste korraldamisega, aga üks ülesanne on ka meil nimemuutmistega tegeleda. Sellest me jõuame varsti lähemalt rääkida ka, aga Freed, sind inimesed võibolla eelkõige teavad sellisest Eesti Televisiooni saatest nagu sinu uus sugulane, millega vallandustõeline puum inimesed tahtsid teada saada, kas neil endal on ka mõni kuulus või tuntud sugulane. Kui, kui inimene tahab ise nüüd uurida enda sugupuud, siis kui kaugele tal on võimalik seda ise uurida? Sellele seavad piirikte Eestis säilinud allikat ja, ja enamasti nad algevad kuskil umbes 1700. aastast. Et, et kui siis on mõni vanem inimene juba kirja pandud, et siis tema sünniaasta võib sinna 1600 keskele minna või esimese poolde. Aga on ka mõningaid piirkondi Eestis, kus vanemad kirikuraamatud on hävinud ja nad hakkavad alles kuskil. 18. sajandi lõpust, nii et siis, siis me jõuame võibolla praegusest noh, 250 aastat, mõnel pool ka 350 aastat tagasi. Nii et sinna, sinna maani saab siis Eesti oludes oma esivanemaid uurida. see tundub ikkagi päris kaugele? Ja, iga helle, jah, iga Rootsi aega välja, ta See tundub ikka tundub väga kaugel. Jah. Kui kaugele sa ise oled uurinud oma sugupuud? Ma ei ole proovinud uurida kõikide esivanemate liine nii kaugele kui saab, see oleks päris suur töö, aga, aga mõned liinid, mis ma olen uurinud, ongi 1630. aastatesse ulatuvad, aga no, andmed nende kohte pärinevad siis sellest ajast juba, kui need inimesed olid juba väga heakad 70-80-aastased, et, et saab lihtsalt arvutada, et nad umbes võisid kuskil 1630. aastatel sündida. Kui nüüd nimedest rääkida ja alustame võibolla perekonna nimedest, siis kas sina tead, kust sinu perekonna nimi buss tuleb? Kohamõttest on kindlasti, see tuleb jah, järvamaalt, järvajaani kihelkonnast, Einmanni mõisest, kerguta külast, kus juures ei saa öelda, et sa on bussid alust, sest see alu võige meie praegu on ta busu see tuleb opis naisliinipidi ehk siis võeti oma ema päritolu järgi see, see on teises külas, Karinu külas aga, aga kubjadalu oli see, kus siis pereguna nimi buss pandi ja tähenduse poolest kuigi tal eesti keeles on, on ka mitu tähendust ja, ja mõni nendest 43 suguvusest, mida Eestis on, need on tõesti väga palju, kuigi praegu ei ole nimi levinud, nendest võib olla tulnud ka sõnast, noh, kas siis nuga või, või, või mõned mitmed muud tähendused, ratarumm on, on selle tähendusega, siis tegelikult enamus on pärit talunimedest, oli pussitalu või, või pusutalu nagu minu puhul, siis see on tulnud jälle isikunimest isiku ja see isikunimi on olnud Purhart, Oopis, millel nagu S-täht ei olegi, eksus, ees. Aga, aga see on siis selline helitusvorm nimest Burhard ja see buss on juba lühivormi naistisse tulnud mitte, mitte siis siin lühenenud. Nii nagu meil on mingit muudest... No, tiit on, on teodarihi lühend eks, ja, ja sellised, et lühikesed nimed on juba Eestisse tulnud sisse. Äh, alam saksa keele kaudu siis enamasti ja, ja siin nad on siis muutunud talunimedeks ja sealt talunimed järgi perekonna nimedeks. Enel, kas sina tead, kui levinud sinu perekonna nimi Pungas on? Kus see on uvitav küsimus. Ma eile tegin kirgiisidele ettega, et siis vaatasin... Näitasin seda raastristri.ee portaali ja siis näitasin oma perekoon nime kaudu seda otsingud, kui palju peremas on. Jah, tean, küll 118 <laughs> Aga kas Freed teab, kuidas see nimi Pungas tekkinud on? Kus juures Pungas eks on pandud ainult ühes kohas, Just. Kalvi Mõises, mm. Vironigula kehelkonnas. Nii et, et selliseid nimesid, mida on pandud ühes kohas ja millel on praegu üle 100 kandja, on tegelikult vähe. Et väga hästi edenenud ja. on, on ajajooksul see nimi. Aga, aga nimi tuleb jällegi talunimest, nagu, nagu tuleb umbes lajaslaastus kolmandik. Need oli Punga talu ja, ja, ja pu, pu, selle puhul on muidugi erinevaid varianteid pakutud, et Udo Uipo, kes, kes on perekonna nimeraamatu jooks kirjutanud selle nime artikli tema on pakkunud, et see on siis tulnud sõnast talunimi, siis Punga on tulnud sõnast Pung, rahakott, mis on omakorda alam saksa laend, siis kus on siis... Punge on siis tasku või väikse koti tähenduses, aga, aga noh, ei saa välistada kõistigi, siis tähendab soome sõna, pung nagu siis, noh, seal, kus leht välja tuleb, et, et talunimi võiks ka sellest olla alguse saanud, aga talunimi on siis jah, juba mitu sada aastat vanem kui perekonna nimi. Minu perekonna nimi on Saar, ja see on Eestis üsna levinud perekonna nimi. et, et Sageli küsitakse mu käest, et kas mul on mõni kuulus sugulane. Aga Saar on eelkõige vist levinud Saaremaal või sealt siis alguse saanud. Aga kuidas see on üle Eesti laiali läinud? Ei, nii öelda ei saa, et, et ta on saaremalt alguse saanud. Ta on ikkagi absoluutselt igas Eesti keelkonnas pandud nimi, nagu Tamm. Et nad on niimoodi koos Tammega kaks kõige levinumat nime. Mõniku, enamasti on küll 20. sajandil on Tamm esikohal olnud, aga, aga kui vaadata jah, seda perekonna nimete paneku, üldist panekud 200 aastat tagasi, siis, siis saar pandi vist isegi mõnes mõisas rohkem kui Tamm. Ehm, aga võt, siin on nüüd jah, ennel on aga rohkem kursis öeldakse, et, et on olemas väiksed valed ja suured valed on statistika. Saare nimekandjaid on Eestis 4469 ja, ja nendest vaid 7,5% elab Saaremaal, Harjumaal elab 31%. Nii et, et no see, et statistikaameti lehekül on öeldud, et selle nimi on levinuim, levinuim Saaremaal, tähendab see, et on sealsest rahvastikust. Saarema rahvastikul kas kõige levinum. aga kui võtta siis isikute kaupa, siis ikkagi iga kolmas saar elab, elab Harjumaal või Tallinnas. Sellel järgneb Tartumaa, siis on Pärnumaa ja alles neljandal kohal on saaremaa nagu absoluutarvusest saarte saarte nimekandete hulgast ja, ja, ja selle nimeleviku, üks laialeviku, üks põhjuseid on muidugi see, et nimel on mitu tähendust, et saar kui, kui siis üks tükk maad mere keskel, saar kui, kui näiteks üks metsatukk põldude keskel või soo keskel, soosaared on meil ju näiteks, et, et see, on, see on kindlasti väga paljud selle, nende nimete Saare nime algupära, et ta on looduslik selline teist, teistugune koht, kõrgem, kõrgem koht või siis saare puu ja, ja, ja on ka võimalus, et ta on tulnud siis Baltasari lühesvorm, nagu ma heil, ennen rääkisin nendest nimede lühenemisest, siis saar võib olla ka siis Baltasari järgi jäänud lõpuosa. Enel, meil on Eestis perekonna nimesid, mida ongi tohutult palju ja mida pigem ei soovitata inimestel võtta. Et kui on nime üle 500 vist, et siis 500 korra, et siis seda pigem ei soovitata võtta või isegi ei tohi vist võtta. Mis nimed on sellised, mida ei tohi võtta? No neid nimesid on peaaegu 200 või üsigi üle 200. Mul see nimekirja praegu numbritega ei ole ees. Et... Eks nad ongi selles mõttes sellised, mis, mis Fred oskab paremini rääkida, need loodusega seotud nimed, need saared ja kased ja Pärnad ja need üks mida me kõik teame, et kõik on sepad, kõik teevad, et ma ei tea, kui sa ütled, ma ei tea, Karin Kask, siis neid võib olla sa kunagi ei tea, kas õigele pihta saada. Et, et sellised, jah, nimed, tavaliselt Eesti nimed, aga muidu ka välisma nimed või vene nimed, ütleme ka võivad siin olla. Ja neid nimesid vaadatakse siis iga mõne aasta tagant üle, et kas mõningaid nimesid on kuidagi vähemaks jäänud ja kas neid võib võtta. Näiteks ma saan aru, et nüüd nime ploom jällegi võib võtta. Jah, sest kui räägime piirist, mis on rangelt 500, siis üks nimi ühele poole, teisele poole toob selle nime juba kas nimekirja või nimekirjast välja. Et selle, need liikumised on, aga need on tõesti sellised, mis me teeme kolme aasta tagant ja seal tuleb kolm sisse, kolm välja või noh, esna väik, väikselt liikumised. Mitu korda on käinud läbi see, et Eesti perekonnanimed on päris palju loodusega seotud motiive. Millest see tuleb, et meil on nii looduslikud perekonna nimed? Eks see tuleb ühel poolt sellest, et oli vaja anda korraga palju perekonnanimesid nimesid. Et see hakkas täpselt 200 aastat tagasi perekonnanimede üldine panek Eestis. Oli ka võidike varem olemas mõningaid nimesid ja sugukonna nimesid. Ja mis, mis kandusid edasi põlvest põlve, aga, aga enamus Eesti talupoegadest taid siis täpselt 200 aastat tagasi alanud protsessiga endale nimed. Ja, ja kui on vaja korraga panna hästi palju nimesid, siis sa ikka vaatad enda ümber ja, ja, ja paned suvaliselt siis puuda järgi, et või, või metsloomad järgi tavaliselt, et kodeloomad järgi harvem. Ja, ja see on siis selline põhiline põhjus, et no, rahva pärimuste järgi muidugi siis, jah, küsis, küsis mõisnik, et mis sa endale perekonna nimeks tahad saada, aga, aga see on pigem selline pärimus, et, et seda küsiti. Kuigi, no natuke võib arvata, et, et kuna Lõuna Eestis, ehk siis Liivima Kuberma on rohkem sellised loodusega seotud perekonna ja Põhja Eestis on, on vähem, Põhja Eestis on saksa perekonna nimed rohkem levinud, et Et, et, et siis võibolla Lõuna-Eestis olid talupoegudel võid suurem oma sõna kaasa öelda sellele, mis neile nimeks sai Põhja-Eestis panid mõisnikud siis oma ära nägemise järgi need nimet aga, aga eks loodus ja ümbritsevad esemed asjad töövahendid, maastik ja see oli ikkagi see inspiraatsiooni allikas ehk siis see, mis silmale öelda nähtav oli just ja ikka, ikka enamasti ikkagi sellised konkreetsed nähtavad objektid, muidugi ka päris palju ametinimetusi, aga näiteks meil on võrreldes muude maadega, kus perekoonanimed tekisid aja jooksul, mitte korraga, ei pandud ühe ühe toiminguga neid, neid nimesid, vaid, vaid nad tekisid lihtsalt järgi järgult, siis mujal maades on näiteks ametinimetustele viitavaid perekoonanimesid palju rohkem kui meil. Kui võrd mõisnikud nalja tegid nimedega, kas nad panid meelega ka, mingid suiseid nalja nimesid, mida siis millega inimesed võibolla ei olnud väga rahul. Ja ikka panid tegid. No, tekitasid mingisuguseid terviseeriaid, mõnel pool me näeme, et on. No, ma ei saa muidugi kindlalt öelda, et seda mõisnik tegi, aga, aga et, et on mingisuguste no, vankriosade järgi pandud nimesid või. Või, või kala püügiga seotud et nime, nimeseerjad on olemas. Ja, ja on ka sellised mõisnike, kes, kes tegid tõesti, tõesti halba, halba nalja või... või no, Võibolla oli tegu ka tegelikult rahvasuus juba selle inimese hüüdnimega. Me meeliselt seda ei tea. Hüüdnimesid ei ole tihti fikseeritud. Võibolla kirikurahmatus neid ei ole, aga külarahvas nii kasutas ja siis ta muutus ametlikult ka perekonna nimeks et see ei ole võibolla mõisniku looming aga noh, mõned sellised nagu Puutükk või Tuhakott või Tomson laulik, Lai uks, Lindloom, Poolen Koolman, Turakmees, et sellised toreded nimed on, on Eestis tõesti, tõesti pandud, mõned neist on, on ka tänapäevani alles, aga, aga neid väga palju muidugi pandi just Alustavaid nimesid sellistel alamkihtidele, ehk siis vabadikele, sulastele, ja, ja kuna nendel oli vähem järeltulijaid, tihti noh, sulased vabadikud ei. Noh, oli siis tegu noore meeste ei olnud lihtsalt vara, et endale naist võtta. Ta pidi seda koguma, ta lükkas oma abielumist edasi ja, ja järelikult siis jõudis ka vähem lapsesündid edaspidi ja järelikult vähem järeltulijaid ja nimi häebus kiiremine, aga muidugi elutingimused võisid olla veidikene, kehvemad, kui, kui oli pererahval ja, ja siis ka lastesuremus oli, oli suurem. Kuigi seal ei ole nüüd otses, sotsiaalsete rühmade vahel nii suuri erinevusi. Lastesuremus oli, oli suur kõikides rühmades, aga ülliselt, teha, kui ma, ma olen uurinud siis Kõige kolveerand perekonna, või sellistest halva toonilistest nimedest pandi sulastele, vabadikele ja, ja kolveerand kõlaga nimedest pandi pererahvale ja, ja sellistele kolmeistritele ja, ja kõrgematele kihtidele Nii et noh, üks hea näitega Viro Nikuleki helkonnast vasta muisest, kus, kus perekonna nimede paneku raamat lõpeb selliste üksikute vabadiku naistega ja nendel on siis pereguna nimelt, nagu tõbine, kerja ja surmalik. Et, et on on täiesti selliste alvustava nimedega, aga, aga surm ja selline nimi on ka. Seda on, on, on pandud lause 14. kohas üle Eesti pereguna nimeks surm mõnikord pandi, kuna tollal oli siis fiktiivne võinahutumise no, hingeloendid olid, olid sellised, kus, kus oli vaja inimesi siis hingi kirja panna ja siis neid siis järgmise loendusega maha kanda, maksu, maksu nimekirjas nii öelda, siis pandi mõnikord ka surnud inimestele siis, kui, kui pidi panema nimekirja, et, et teda maha kanda, et siis pandi nimeks surm, et tegelikult inimene seda ei saanud. Aga, aga, aga jah, praegu ikkagi on veel, no siin on väga väiksed arvud, etks, ma ei tea, kas alla viie, Kandjaga nimeteks su arvupist vähemalt avalikult ka ei, ei kuvata, et, et alla viie kandjaga ka ei Praegu on veel nime surm, pereguna nime on alles. Äh, Aga seda ja eestistati siis võeti nüüd nurm võetiks eestistamisel või, või Pajula või, või Tamve. Eestistamisel kadusid ka paljud halvakõlalised nimed ära. Kui palju üldse eestistamise ajal nimesid muudeti? Äh, Tõenäoliselt on tegu maailmarekordiga, et, et lühikes aja jooksul viie aasta jooksul 1935-1940 muutis iga kuues inimene oma perekonna nime. Et, et, tõenäoliselt üheski teises riigis sellise lühikes aja jooksul iga, iga kuues inimene, vähemalt kuues inimene oma, oma nime muutnud ei ole. Et, et, absoluut arvudes on tegelikult näiteks sama, mis Soomes. 200 000 inimest ka Soomes, see muutis 200 000 inimest, Soomestas oma nime. Aga, aga seal see lihtsalt moodustus palju väiksema osa, oma rahvastikust see toimus pikema aja jooksul, seal oli kaks, kaks suuremat lainet, aga meil oli tõesti selline rah, sportlik entusiasm ja, ja ühiskondlik surve tuli, et, et, et oma nime ära muuta. Aga siiski, kui no, Saksa nime muutmine oli see eesmärk ja poole, et ikkagi jäid oma senise saksa nime juurde. Enel, kui palju praegu inimesed oma nime muudavad? No, Nimi saab muutuda ju paljudel võimastul. Eks üks asi on see, kui ma tahan nagu lihtsalt oma olemasolvast nimest mingit muud võtta, aga nimi muutub ju, kui inimesed vahetavad abielumisel nime, lahutamisel nime ja tegelikult nimi kaob ka sormaga või tuleb sünniga juurde. Et selles mõttes need numbreid, kui nüüd need kõik sünnud kokku liita, siis ma arvan, et mingi paar-vulmkent tuhat nime muudatust aastas võib olla. Või ütleme nime muutus selles mõttes, et kas inimene tuleb sellise nimega juurde või läheb ära. Kui palju seda on, et inimesele lihtsalt ei meeldi tema nimi ja ta tahabki mingit täiesti uut nime, et see ei ole seotud kuidaga pjellumise või millegi muuga? Eee, no kui me nüüd ei räägi peregunimest, mul see näide, mis mul on on eesimest. kindlasti on ka peregunine puhul, aga ma mäletan ühte juhtumid, mis meil oli mõned, võibolla kümmekond, võibolla 20 aastat, tagasi oli laul Maju on piima auto. Ja siis ikkagi tuli neid majusid, kes olid selles mõttes sellest pudutatud, ja, ja muutsid oma nime siis selle laulu pärast. Ilmselt see mõjutas neid. Aga see, et nimi ei muutu või nimi meeldi, on tihti paistab siis välja, kui inimesed muudavad kohe täiseliks saatesama nime ära. Et, no, tõenäoliselt on seda teemat ka antud endaga kaua ja siis kui see võimalus tekib, siis tehakse kohe ära. Millised on üldse praegu Eestis kõige levinumad nimed? Eesnimed? Eesnimed. Eesnimed. Mul on ilmselt aasta pressidaade kaasas, et äh, tüdrukutes ma näen, on Sofia, Mia, Eva on kolm esimest ja poistest on äh, Oskar, Sebastian ja, ja Mark. Et mis on selles mõttes huvitav, et meil ei ole siin esikolmikus või esi isegi kümnes peaga üldse venepärased nimesid. Millest see tulla võib? Äh, ma arvan, et keeleteadused teevad ehk paremini. Et, äh, Meil ei ole kindlasti vene lapsi nagu vähem sündimas, aga võibolla on siis venelased hakkanud ka nagu laiema amplaaga nimesed panema, sest enda päraseid nimesed on hästi kitsas valik, mida nad valivad. Ja siis selle tõttu nad sinna ette sattuvadki tavaliselt. Meil on Eestis olemas selline asi nagu nimeseadus. Miks on vaja nimeseadust? See on hea küsimus selles mõttes, et ega mm, sellest võib me kui rääkida näedagi, või üldse mitte rääkida, et... Nimeseadust ei olnud, kui Eesti vabariik tekis uuesti või kasutati mingid Eesti, esimese Eesti vabariigi aegseid reegleid veel. Ja noh, reaalsus on see, et kui me vaatame ümberringi ja näeme neid imelike nimesid, kus on C, H, E, mingid Eesti täpidähed, Y, kõik ühte nimesse pandud, siis... See oli see olukord, kus mingid reegleid ei olnud ja iga üks tegi nagu oska seda tahtiseks ole. Ehk ühte pidi võibolla nimesad on selleks, et natuke ikkagi normaliseerida või tekitada reegleid, et millised nimesid nagu riik aksepteerib ja millised mitte. Ehk natuke inimeste õiguste, õigusid piirate on see kindlasti. Ja teiseks ka seda, näiteks kui. Välismalt tullakse välismaa dokumentide nimedega, et mis siis kuidas seda Eesti riik vastu võtab, et see on nagu see kohaldamise pool, et see on ka nimeseadus osa ja, ja, ja natuke ka neid reegleid, millised, millised mitu tükki võib nimesid olla, millistel juhtudel need antakse, et selles mõttes võib pikalt vajaldakse, et vaja on, et inimesed saaks ilma hakkama. Et ma arvan, et see keele pool kannataks ilmselt kõige rohkem sellisele juhul. Aga lähtuvalt nime seadusest kui ma tahan oma lapsele nime panna, siis millega ma peaksin arvestama? Mm, kui minu jõugas küsida, siis võtke ilus Eesti nimi. <laughs> Et neid on ju palju. Aga no reeglid on kindlasti siin on... <kõh> Piirangud on ju nime arvu suhtes. Selles mõttes, kui esine tahad võtta, siis saab maksimaalselt kolm eraldi või kaks kokku siidekeepsuga. Reeglid on, kuidas kirjutada... Millised nimed on kasutatavad, kui on võõrapärased nimed, siis peaks olema esinema välismaal. Ja, ja ka natuke selle sooga seotust, mis muidugi hakkab nüüd ära kaduma selles mõttes. Siin tundub, et sooga sidumist väga enam nõuda ei saa, et sugu ja nimi omavaal kokku läheksid. Ja, ja teiste inimeste nimede võtmine võib-olla ka, et selliste üldtuntu nimede võtmine on piiratud. Nii et näiteks ma ei tohiks enda lapsele Beethoven nimeks panna. Ma arvan, et ei saaks ja seda. <laughs> aga mõned aastat tagasi oli selline juhtum, kus üks lapsevanem käis kohut, sellepärast, et ta tahtis oma lapsele panna nimeks Neleri. Ja ne neläri lõpust oli siis Y-ga kirjutatud. Üeldi, et see ei sobi, aga kohus vist ikkagi ütles, et ta tohib selle nime panna. Mis lugu seal taga oli? No selle taga oli see sama reegel, et meil oli... Lähtusime nagu kahest vaatast, et kui, on, mene, või vaadan, üks, et kui on võõrapärane nimi, kui meil ei ole Eesti, kui seal on võõr tähed sees, no Y näite sinna, siis äh, äh, kui see on selline nimi, siis tuleks vaadata, kas ta on maailmas esinev. Ei leidnud, järelikult ei saa panna, kuigi IK4 on olemas ja, ja noh, ütleme selles mõttes lugedes ju ei saa aru või noh, hääldada siis ei saa ju aru, et mingi kirjapilt on. Ja meie siis sellel alusel keeldusime minime andmisest. Aga vanemad olid selles mõttes tublid, et ajasid oma õigust taga ja kohtus ja, ja kohus läks, nende, asus nende poolele, Ja nüüd me siis räägime tegelikult sellest olukorrast, et kui, no kui hindame natuke rohkem veel, et võibolla ei võta nii üks see neleri eesti keeles on olemas, kas see Y nüüd nii palju muudab seda, et kas see. Olukord on erinev, et selles mõttes siit ei ole küll ühtegi niisugust seaduse muudatust algus saanud, aga ütleme hin nimede hindamisel natuke, läheme veel edasi lisaks selle, et kui välismaal ei leidu, aga on selline nagu normaalne nimi, siis ikkagi no, teelles mõttes on vastu võetav. Eestis vist üks neläri oli enne seda last ka olemas. No sellega ongi keeruline, et äh, miks me nagu selles seaduses on kirjas ka, et, äh, et peaks välismaal esinema need võõrapärast nimed. Sest kui oli see aeg, kui olnud reegleid, kui olnud seadust, siis tegelikult kui need nimed on sellest aastat pärit, siis see on reeglivaba nimi ja me ei saa viidata, et meil ju on üks selline nimi. Ja see, no see teeb selle keeruliseks. see asi on keeruline ja piirata neid vanematel nimesid on keeruline. Ehk siis mida lihtsam on ikkagi nimi, seda tõnevallisem on, et see läbi läheb. Mhm. No, kõik nimed lähed läbi, kui nad on tavalised nimed. <laughs> Siin isegi, isegi filtrite ei ole. Et pigem on neid ikkagi vähe, mille üle üldse arutela tuleb. Et peab ikkagi, kui, no ma ei tea, kuulus näitle kuskil ilmub välja ja seda nime pannakse, siis ei ole üldse küsimust, et kas ta läheb või lähe läbi. No nimi esineb ja on olemas. No Elon Musk väidetavalt oma lapsele pani nimeks... Ma nüüd see ei tea, kuidas seda hääldada, aga igatahes X-A-S-H-A-12 Eestisse vist <laughs> ei läheks läbi. Jah, meil ütleb nimeseaduse, et eesnimeks ei või anda nime, mis isaldab numbreid või mitte sõnalisi tähäiseid ja mis eraldi või koos koosperegu nimega ei ole koosklas heade kommetega. Nii et ma arvan, et siit läksid kõik tükid kokku. Ka hea homme ei ole sellist nime panna. <laughs> <laughs> Nii et pigem ikkagi midagi lihtsamat. Aga kui võrd üldse tänapäevale, Naised võtavad endale mehe perekonna nime, et räägitakse, et pigem võetakse võibolla liit või jäätakse üldse enda nimi alles. Me räägime nüüd Jah. Ja. no ei ole täpselt statistikat teinud, aga ikka võetakse küll. Et võetakse ka vastupidi muidugi, mehed võtavad ka naise nime, aga on ka trendi, et inimesed tahaksid võtta uut sugust alustada, et täiesti uut elu, nimega, keda enne ei ole olnud ja nii-öelda ühiselt seda nime luua. Nii et selles mõttes on igasugused variante. Kas meile Eestis on mõned konkreetsed perekonna nimed, mille võtmine on näiteks poliitilistel põhjustel keelatud? Et no, need, mis on, mida on palju, et neid pigem ei soovitata, aga... Ma ei uska isegi, mis asi on poliitiline põhjus. Et näiteks, kas kui ma tahaks enda perekonna nimeks Putin võtta, kas see läheks läbi? Ma isegi ei saa öelda, et kas see on poliitiline põhjus. Et selles mõttes see on üks, üks nimi ja kui sa oled, kui sa näiteks vahtab sinu rahvusele, siis ma arvan, et nimekomissioni siia ei et ei pane, et Putin nüüd millegi pärast halb on. Et nüüd kui me hakkame rääkima sellest, et üldtuntud nimi, aga ta on samas perekonna... Selles mõttes sellised juhtumite. Uht, Ja ongi sellised, kus me üksi ei otsusta. Et, äh, meil on nime komisjon, kus me arutame ja siis me toome erinevad argumente ja mõnikord häletame jõuheelu tulemusele, mõnikord see liigame konsensus, et, et, et selles mõttes ei oskagi öelda, mis juhtuks. Et see juhtum peab päriselt ette ja, tulema, et ja. saaks teada. Aga kui võrd... Äh, on see, et kui keegi eestlastest abielub välismaalasega ja on selline välismaine perekonna nime, kas siis kuidas selle võtmisega lood on? No, mitu võimalust on, kui ta abielub välismaal, siis ta tuleb selle nimega nii nagu ta on. Ükskõik, kuidas see riik selle kirjutas sidekripsulte kokku lahku, et selles mõttes siis me võtame selle nime vastu nagu teine riik andis. Kui ta nüüd Eestis abielub, siis meil on tegelikult kaks võimalust, et kas me võtame selle... Kui see välismaalane, noh näiteks on see, ma ei tea, Brasiilia kodanik, võtame brasiilia nimeseaduse, järgi anname talle abielumisel nime või võtame Eesti seaduse. Et kui me nüüd Eesti seaduse võtame, siis tegelikult ta saab liita läbi või mitte liita, et ta no, muud võimalus ei ole. Ma nüüd praegu Brasiiliseadust täpselt ei tea, aga ütleme, oletame, et seal on võimalik ka liita, aga ilma sede kripsuta, siis ta saaks ilma sede kripsuta. Aga kui on näiteks Hiina nimi, siis kuidas me teame, kuidas seda Eesti tähestikus kirjutada? No sellepärast ongi hea, et tegelikult isikutanduse dokumentese, passidesse üle maailma kirjutavad kõik riigid latinatähteses. Et alati on latinatähestikuline nimi ja siis, siis me kirjutame lihtsalt sealt üks ümber. Saime väga palju targemaks nüüd nimede teema laite Freed Puss ja Enel Pungas saatesse tulemast. Nüüd on aga koha sisse võtnud meie järgmine saate külaline, kelleks on Eesti Keele Instituudi juhtiv keelekorraldaja ja nimeuurija Peeter Pell. Ja räägime Peetriga kohanimedest. Kui Eestimaa peale ringi sõita, siis võib märgata igasuguseid põnevaid kohanimesid. Kuidas ajalooliselt Eestis on tekkinud kohanimed? No kohanimed on rahvalooming, ütleme nii, et need nimed on rahva pandud ja ja, ja läbi aegade meie ei ulatunud, et meil on, meil on teada vanimad kohanimed 13. sajandist, ütleme nii, et sellest ajast alates on meil üle, ülevaade näiteks Põhja-Eesti kohanimedest. Lõune-Eestis on natukene hilisemad ajad, pärit, hilisemadest aegadest pärite nimed. Aga tänapäeval pannakse kohanimed ametlikult, ehk siis... See, kellel on see nime panemise võim, tavast on see oma, kohalik omavalitsus, määrab nime. Ja mõnes omavalitsuses on ka nimekomissiooni, näiteks Tallinnas, pikemat aega tegutsenud. Kui võrd Eestis üldse tuleb seda, et, et on vaja uut kohanime panna mingile piirkonnale? No ütleme, kohanimed on ka tänavanimed ja neid tuleb päris palju juurde, et Eesti... Eesti asulad muutuvad pidevalt üha, üha linnlikumateks ja seda tõttu juba maal on ka tänavanimet väga tavalised. Nii et Eesti on täis tänavanimesid, mida on üle kümnetuhande, kui ma ei eksi. Et, et see on üks soo suur ja näiks Tallinnas on tänavanime vajadus päris, päris sage. Nimekomission käib koos mitu korda aastas. Üks nii palju uusi nimesid vaja panna? Jah ja mõrge on vaja täpsustada ka varasemade nimede kehtivus, näiteks, et mis alada täpselt tähistab ja kus täna kus ta lõpeb ja, ja siis see, seda ehitust tuleb pidevalt ette. Et... No üks kõige kuulsam või tuntuim viimaste aastate tänava nimetuse lugu on see, kuidas Tartusse taheti panna matruse tänav, või nimetada Madruse tänavaga aga kohalikud elanikud oid tohutult vastu sellele. Ma ei mäletage, mis siis lõpuks sai. Ei see muidugi, kus juure siljaaegu, kui te vaatasite Lodja ko koja uhtist, siis see oli toimus just Madruse tänaval, nii et see tänava nimi on pandud. <laughs> nii, inimesed inimesed, ei, inimesed küll ei tahtnud, aga selline nimi ikkagi ei tuli. No omavalistuse kohus on muidugi ära kuulata kõik, kõik arvamused, mis esitatakse ja... Ja võibolla seal oleks midagi olnud tagantele tarkusena tehe, kuulda võtta, aga nii ta sündis ja omavalitsusel on see õigus nime panna. Kui rääkida veel kohanimedest, siis selline kohanimi nagu Metsküla on Eestis päris mitmes piirkonnas. Näiteks meil on seda Ida-Virumaal, aga ka Pärnumaal, Raplavallas. Kuidas see nii juhtunud on, et üks nimi on erinevates Eesti paikades? Eesti on väga metsane piirkond, nagu me teame, et Eesti on hästi metsastunud ja, ja see tõttu mets on loomulik nime panemise motiiv. Metsküla ja metsaküla mõlemad on Eestis väga levinud ja meil on levinud ka näiteks Nõmmekülad, Mõisakülad, mõned mäekülad on meil. Nii et, et see, et nime kordub te eri paikades, see on täitsa tavaline. Ja nüüd kui oli viimane haldusreform 2017. aastal, siis, siis juhtus selline olukord, kui liideti kokkutud Saarema vallad, siis igas vallas oli, näiteks, no peagu igas vallas oli üks laheküla või Rannaküla. Ja kokku see tuli tuli muuta ligi 50 külanime, kuna nad sattusid ühte samasse valda kokku ja see seadus ergi võimalik, et vallas on sama külasid. Kui me haldusreformist juba rääksime Saaremaa näitel, siis kui palju see mujal Eestis kohanimesid muutis? Tegelikult üldarv oligi 50 külanime. Aga nendest lõvios oli Saaremaalt, nii et selles mõttes on, on Saarema, kõige suurem vald, mis meil praegu on. Kui on vaja mingile piirkonnale või uuele kohale nime panna, siis kuidas see tänasel päeval see protsess käib et kuidas mõeldakse nimi välja? Eestis on olemas kohanime seadus, mis on üks esimesi kohanime seadusi üldse maailmas ka peale norra. Ja seadus ütleb täpselt, kellele mingi nime paneku võim, võim kuulub. Ehk siis et üldjuhul on selleks kohalik oma et kui mingi objekt on tegelikult valla või linna piires, siis selle valla või linna valitsus on õigustatud seda nime panema või määrama, ütleme seaduse järgi. Ja selleks, et seda teha, tuleb tavaliselt nii palju kui võimalik kuulata ära elanike arvamused. Kui on tegemist uue kohaga, siis ilmselt neid arvamuse ei saa olla, aga, aga tullaks mõned teemade juurde, mis paik levinud, ajaloolised kohanimed otsitakse üles, mis vähegi kasutada võib. Ja, ja need teemasid või motiive saab päris mitmeid valida, et niimoodi tänava puhul pool tavaliselt et Näiteks Tallinas Lepikul on selline liplikate nimeline piirkond, kus on ajalooliselt üks liplikate kaitse ja see endiski selle nime motiivi, seal on kultiiva ja öölase ja päevakoera ja sellised huvitavad nimed. Ja mõnes kohas on siis nimekomissionid ka, nagu ma ütlesin, et, et kes aitavad seda nime valida. Teie kuulute ise ka kohanime nõukogus, millega see kohanime nõukogu tegeleb? Kohanime nõukogu on selle seaduse järgi see kogu, kes annab nõu valitsusele, ministritele ja oma valitsustele nimepaneku asjus, kui neil see küsimus tekib. Ja ühtlasi see kohanime nõukogu võib ka kinnitada ametlike kohanimesid juhul, kui seda vald ei tee. Näiteks Eesti järvede nimestiku on kinnitanud kohanime nõukogu ja, ja kuna vallad sellega kõliselt ise ei ole tegelnud, siis on see õigus ka kohanime nõukogul Kui tihti kohanime nõukogus tööd ette tuleb? Ka ütleme 4-5 korda aastas kogu näiteks kokku ja, ja, ja sageli peetakse kirjavahetust nii-öelda seda arvamus koosolekut või meili meelikoosolekut peetakse või kirjateel. Selle aasta alguses justiitsminister Lea on järg avaldas arvamust, et Tartus Pepleri täna võiks muutuda Põdra tänavaks äh, Ernst Põderi järgi siis. Ja Tartus, Tartu linnapea ütles, et nemad seda põhjust äh, ei näe, seda muuta. Et millest, kui, kui palju te tead sellest, et millest see tuli, et järgsku sellist nime muutust sooviti? No see... Tänav on ajalooliselt kandnudki Pepleri nime, et ta on Pepleri heinamaast tulnud ja selle taga, kui ma nüüd reeksi, on üks kunagi ajalooline maaomanik olnud Pepler. Ja tema nimeks sai siis 30. aastatel Kindral Põdra tänav ja veel hiljem nõukodajal olid Rudolf Pälsoni rõnav, ma selles tänavas elasin ülikooli ajal. Et, ja siis ta ostati Pepleri tänava nime all, et, See on nüüd siis küsimus, et kui kaugel ajal olis tagasi minna, kas 30. aastat, see võib veel kaugemale. Minu jõuaks kahtlemata, see Pepleri nimi on oma ette väärtus ka, kindlasti. Et teie ei muudaks seda? No see on maitse küsimus, et nema, või me võime eel, eelistuste küsimus, et siis seadus lubaks mõlemad nime taastada. Aga tegelikult sellel ajal, kui seda nime taastati Pepleri nime, siis olid muidugi natuke teised ajad, siis oli veel aeg. Ja siis siit põdra nimed aastamine kõne alla. Kui võrd üldse on seda, et nõukogude ajaga seotud nimesid tuleks muuta või seda tahetakse teha? See on ka jällegi selline, et ütleme poliitiline küsimus, mida, mida võib nime uurijana ei olekski hea kommenteerida. Et, aga, aga mul tuleb meelde see, et kui nüüd ilja oli juttu mõnedest Narva nimedest ja Silhama nimedest, siis... Siis tuldi ka selle avastuse peal, et näiteks selle Saaremaa mässu korraldaja nimi Albert Ohaka, kui ma nüüd õigesti mäletan see eesnime. Albert Ohaka tänav oli Sõmeral, Saaremaal Kärla vallas ja see tehti Ohaka tänavaks, et kas see on nüüd see sama nimi, mis oli enne või on ta nüüd ikkagi uus nimi, et selle üldse tasub täiesti juurelda. Eesti peregunimed on ju ütlesiga üld nime, üldnimedele. Aga kui veel kohanimedest rääkida, siis millised need sellised põhilised reeglid on, millest nime panemisel lähtuda tuleb, et ühes raamatus öeldi seda, et tema tänavalt on pärit nii palju doktoranti ja doktorid, et selle tänava nime võiks muuta doktorantide alleeks. Kas see isenesest oleks võimalik? Ei, nimena on kindlasti võimalik. Kuigi Eesti... Eestis kohanimed on tavaliselt ainsuslikud, et meil on ehitajate teed õepoolest, aga meil on õpetaja õpetajatänavi ja, ja Köstritänavi ja mõned muud sellised ametinimetuste järgi määratud tänavad ainsuses. Ka ehitajatänav on Eestis kuskil olemas kindlasti. Et, et doktore, aga muidugi, kui me doktorandi tänavaks nimetaksime, siis oleks ta natuke võõras ilmselt. Ja ma arvan, et neid olemasolevad nimesid ei tasuks ümber nimetada, et see on ikkagi ajalooline väärtus, mis meile tuleb läbi aegade ja millel on sageli pikem, pikem ajal kui meil, me teis, meil muudel asjadel. Näiteks Tallinna tänavanimed on hästi vanad, nagu me teame, et me juba 13. sajandist teame üksikuid tänavanime näiteid ja isegi Eesti keelsed tänavanimed on Eesti haruldased, mida me teame, et 1732. aasta väljaandest on Eesti keelsed tänavanimed kümme vähemasti fikseeritud Tallinnas. Nii et ajaloolised nimed enne kõike ja, ja teiseks muidugi nimede liigekirjid vajab ka tähelpanud sellepärast, et, et nimesid me oleme harjunud hääldama nii nagu neid kirjutatakse. Ja kohanimed on sellesõttes kindlasti selle reegli all, et me kohanimese siis ei kasutaks vanakirjavisi näiteks, et seal on ka häälduse küsimus taga, See moonutab selle nime mõtet. Kui käenamisest rääkida, siis kuidas peaks kohanimesid käänama? Ja kas selline lühike sisseütlev kääne või vorm ka sobib, et noh, näiteks nõõ, noh, nõkku? Ja, et kohanimed on just sellepärast uvitavad, et neid võib käenata, kui me räägime kuskile kohta minekust või seal oleku, olekust või seal tulekust, Sest me teame, et Eesti on kaks kohakäännete sarj, on sisekohakäänded ja väliskohakäänded. Ja, ja kohanimedes tehakse seda vahet, et tavaliselt kasutatakse ühe kohanimekäändi ühte varianti. Me läheme Kiidu või mitte Kiivule. Me läheme Iisakusse, mitte isakule Ja samas läheme Illukale, mitte Illukasse. Nii et need on kõrvuti kohad ja kui valesti kasutada, siis on kohe aru saada, et inimene ei ole kohalik. Ehk... Ehk tegelikult see kohakäinete tarvitus on meil siiski selline ajalooline joon ja, ja, ja ütleme, et seal tulevad välja ka vanad, vanad kohanimede vormid. Näiteks, kui ma nüüd õigesti mäletan, siis liu küla pärnumaal selle kohakäine on liukuh minnakse. Eks seal tuleb üks lisa häälik juurde, mis tähendab, et ajaloos on see häälik seal olemas olnud. Ja kiidu on samamoodi, et see et kiiu on meil see põhivorm, aga nõrk tee tuleb sinna juurde kohakäändes. Ja osade kohanimede puhul on vältel ka oluline roll. Näiteks ja. on selline koht nagu tõrva, mida inimesed, kes ei ole seal pärit ütlevad tõrva, aga tegelikult kohalikud ütlevad mina, tõrva. Mina ütlesin ka, tükka ka tõrva, aga nüüd ma olen õppinud tõrva ütlema. Ja, ja siis on teine nähtus, mida Eesti kohanimides kirjavis kahjuks ei kajastunud, on peen, peenendus, ehk et väga... Palju te pole ei tea, et, et Tamsaare on seotud albu vallaga, mitte albu vallaga. Ja veel on, on neid juhtumid ka mõjal, kus, kus seda tavasti teata. Ilja, kui ma avastan, isegi kastere on meil kohanime katrategis fikseeritud. Kust ma mitte kohalikuna tean, kuidas see õige hääldus või õige vorm on? No, ega, ega ei tea kesti, kui ei vaata sõnaraamatud ja, ja kättesaadavaid teatmedeosud, ehk siis... Eesti kohanime raamatus on need andmed olemas, kohakäänded koha ja palatelised Kui me liigume natuke teistsuguse teema juurde, siis eelmisel aastal alanud sõda Ukrainas tõi päevakorda selle, kuidas hääldada erinevaid Ukraina kohanimesid ja üldse laiemalt nimesid ka. Kas siin on mingeid ühtseid reegleid, millest me Eestis lähtuma peaksime? Noh, kui me seda konkreetselt maad vaatame, siis seal on muidugi tegemist sellega, et seal käib sisuliselt ka nii-öelda identiteetide seda, et ehk siis kas on tegemist Ukraina rahvaga või on siis Vene rahva osa, nagu me nagu me aru saame sellest praegusest Vene retoorikast ja loomulikult meie valik on tegemist on Ukraina rahvaga ja Ukraina keelega. Ja seda meil kajastab ka kindlasti see, kuidas me ukraina kohanimisest kasutame eesti keeles. Ehk siis võtame aluseks ukraina keelse kohanime, mitte venekeelse keelse kohanime. Kuigi me nõukodajad me oleme harjunud teisuguste nimekõudega, siis nüüd on isegi, ma leian, et ka isegi Tšornobel on ajalus. Ajalus pahu, teise ja on meile ukraina keelse kui toonud. Ehk siis jäänud on Ukrainas tehti ainult pealinna nimi Kiiev mida me võime ju ka tegelikult Ukraina päraselt öelda kõiv, kui tahaksime. Ja see, see, see põhimõtte kehtib, et kohalikud nimekud on eesti keeles ka alati võimalikud. Aga jah, et kui me tahame ikkagi rõhutada, et Ukraina on ukraina keelne maa, siis kasutame nüüd Ukraina nimesid nii nagu eesti alvasti, kui me nüüd oskame. Ehk siis Kiiev oleks kõiv? No, Ütleme, et pealinnale võime teha erandist, et see on ikkagi ajalooline nimi eesti keeles ei mugandatud ka mingil määral juba, et ta ei ole päris vene keeles tuetud. Aga, aga kes eelistab kõivit, see võiks ka, ka seda kasutada, et see, see nime kui kui saaks ja nii, nii ta umbes ukraina keeles äeldub. Aga et me äeldame Lviv ja Harkiv ja, ja mõned muud nimed, ukraina päraselt see peaks olema suhteliselt kindel siiski meie jaoks. Harkiv on siis ukraina päranud? Ukra Aga näiteks kuidas on lood Luhanskiga või Lugansk? No ja siin isegi muutus, muutsime sellepärast seda Ukraina nimed, et transkriptsiooni tabelit, ehk kuni, kuni möödud aastane oli, oli see tabelikohaselt oleks see olnud ka Ukraina nimest võetuna Luganskuna, see täht G, mida Ukraina keeles hääldatakse sellise nõrga helilise häli, kuna nagu Õhõ, Lugansk. Et see oli Eesti keeles, Eesti tabelis oli ta keega vasteks. Kee oli vasteks ja, ja et aga seda vahet ikkagi toonitada ja, ja tegelikult Ukrainast ise kasutavad alati haa siis selle muudatuse me tegime tabelis. Ja see läks ka kohe käiku. Ehk siis Luhansk. Ehk siis Ukraina pärast on Luhansk ja vene on Lugansk. Kas see muudatus kuidagi Ukraina presidendi nime ka muutis. No, Ta, see muutis tegelikult mitte see viimane muudatus, vaid varasem üks 2010. aasta paiku umbes tehtud muudatus, kus, kus me lihtsustasime seda tabelit sellel selle mõttega, et see Ukraina i, mida hääldatakse õna, mida venekees kirjutatakse Iina ja mida Ukraina keeles häeldatakse õõna, siis see, see hälik oli seal tabelis kuidagi eraldi igasuguste keeruliste reeglitega, et mis tähejärjel tuleb ta Iine, mis tähejärjel tuleb ta õõna, aga et see oleks küllalt lihtne kasutada ja tegelikult see vahe Ukraina häelduses ei ole nii märgatav, siis me seda lihtsustasime ja seda, see, see Lenskõi nimi tulebki nagu selle tabeli järgi nii kirjutada, et ta tegelikult ju häeldub, ta on või see viimane silp häeldub enamasti Iina või sellise ebamäärase Eina, aga aga, aga jah, et kui on Lõpp, no, see Lentskei, siis on sama hea kui Navalne eks ole, et see õi lõpp ei ole Eesti keeles midagi võõrast. Aga jah, et ütleme, et televisioon on harjunud kasutama seda, et ja ajalehed on kasutanud seda, et nii et siin või kebaköel on. Nii et päris palju segadust on tegelikult selle teemaga? No, kas päris palju, aga kuigi võrd, jah. Sest Ukraina häeldus on meile harjumatu ja, ja just see õõhääeldus on eestlasele tõenäoliselt keeruline, kui ta on kaugemal sõnas. Et me tahame ikkagi endale sarnast leida. No seda küll, aga me ei saa neid välisma nimesid enda, enda keele järgi päris lõpuni mugandada, see on ka päevselge, et neid on nii palju. Ja ukraina nimesid tõenäoliselt meil on veel vaja oma jagu hääldada edaspidi. Ma arvan küll ja Ukraina nimede kohta need andmeid meil mitmel pool välja pakutud ka nii, et selle puuduse tahaid võiks jääda. Kui inimene tahab teada, kuidas häeldada, kus ta leiaks infot. Eesti keelistituuti kohanime andmebaasis on selline, ehkki teadmikus on selline Ukraina kohanime loend olemas, mida saab, kus on näidatud ka rõhud ja siis Ukraina pärane nime kui ja vene keele nime kui ka. Samas käib ju Ukrainas mitte identiteetide sõda, vaid ka ideoloogiate seda. et sellel Vene poolel on nõukodaks, et kohanimed ja Ukraina on paljud kohad dekommuniseerinud, ehk ümber nimetanud ajalooliste nimedega, et see sama pahmut, mida me nüüd igapäev uudistes kuuleme, või seda häldatakse ka pahmut, see on ukraina keeles ka kahe rõhuga. Eee, selle eee, nimi vene poolel on ühe, kui ühe kumandrieksi revolutsionääri või kellegi, kellegi sellise järgi. Nii et eee, me räägime eri kohtadest samakastat sama kohast eri nimede mis teeb see asja päris keeruliseks. Aga kellel huvi on, siis internetist leiate ilusti üles erinevaid viise, kuidas siis häeldada ja milliste nime täpselt kasutada. Aitäh, aitäh Peeter Pell, täna tulemast. Nagu ikka, siis meil on ka teile, head kuulajad ja vaatajad, üks lõpuküsimus. Ja eelmises saates küsisime, mida võiks tähendada tõlgitud vanasõna Ära nüüd jaki näkku vaata. Nimelt tõlkisime ühte Eesti vanasõna Google Translateis kümneid kordi eri keeltesse ja siis tagasi Eesti keelde. Ja ära nüüd jakki näkku vaata tähendab kingitud hovuse suhu ei vaadata. Palju õnne kõigile, kes õigesti vastasid ja võitjatega võtame juba ise ühendust. Aga tänane küsimus. See kordne küsimus puudutab kohanimesid. Ühte USA osariiki rajati mõned aastat tagasi elamurajoon, mis kannab nime Estonia Estates. Selles rajoonis on enamik tänavaid saanud nime Eesti kohtade järgi. Näiteks võib sealt leida tänavad Elva Forst, Ansla, Sands või Kihnu Willow. Millisest USA osariigist selle Eesti teemalise elurajooni leiab? Seda tahamegi teada. Kui teate õiget vastust, see Facebookis Selle postituse alla ja järgmises saates ütleme õige vastuse ja loosime välja ka võitjad. Aitäh vaatamast ja kohtume järgmises saates.